ترحم مالك كنت زعلان ترحم دخل مالك كذا كابه الصباح استغفر الله العظيم كابه انا ايش اسوي؟ ايش اسوي؟ لي ثلاث اشهر ولا عشان اللي جاي منو ذا؟ سمير اللي انت وسمير عاد ما حاسبكش من ذاك اليوم حاسبناش أنا خاف الله مش تشي تطرده. أه تخاف الله ما شاء الله غلبك عامر في الإمام. الآن وين سمير هذا؟ سمير راح هو أمير الصباح يقولوا شغل. واصل شغل واصل شغل ما في شيء جاء. إيش آه. يسوي أنا؟ الله يعينك. أسوي يا جماعة. أه. رحت. يا تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال. تعال, تعال. تعال. كيفك يا عم؟ الحمد لله كيفكم تمام؟ طبعا يا عم احنا عشان اكون صريح معك احنا نبحث عن شغل نشتغل في المحل نكون بعلمك احنا خريجين ثانويه وكليه كمان من الاوائل والاول من دفعتنا وما لقيناش وظيفه للاسف اهلا وسهلا انا برضه بدور عمال يعني اهم حاجه الشيء لدعه عمال من ملدعين طلب الله صح ولا يهمك بياعين عاد عليك ولا يهمك بلف راسك الفضل متأكدين؟ أوه. أكيد خلاص يا عامل يا أيوة عمنا وريهم الأسعار خلينا نطلب الله أسأل هذا الموديل سعره ب 34 والشيلي سعره 37 طيب هذا الموديل طيب هذا الموديل سعره ب 34 برضه تمام هذا الحين مات الحمد لله هذا بس لا تنسو يبوك دا الحين انا بجلس مربوط فيه والبلاقي دا زي الفريق سمير امير يا الله هل اللي ما خرجو أي معاك. ما ايش معاك؟ مالك؟ ايش معاك؟ تلقى الله دور بعد من لقيتها حد يشتري يا ريت لقيتها طيب صلحت مالها خابر فاك زيك فلوس تضربني كاع عبد الرحيم بيشوفوني عبد الرحيم مالك؟ ايش من عبد الرحيم؟ الرجل غدوه بغيبوه اسبوع باحتمال يموت الحمد لله ليش الشهر ماشي اني لا اهم شيء سيب سيب سيب سيب استغفر الله بي. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضل. يا بالله كذا بدلة على يعني عمر ثلاث سنين كذا السياحة ولا يهمك بخرق أحلى بدلة، يا أمير. وأنا جرانا فينها بثلاث سنين. اسمع هذه هذه هذه أكيد باينة عمرها ثلاث سنين، ها شلة. ما شاء الله. كم كم سعرها هذه؟ طبعاً هذه قال لا تكثروش أكثر من الف 20 يعني 20000. 20 الف آه. اه تعال تعال تعال احرار. احنا كثير يا أخواني صلوا على النبي. اسمع اسمع اسمع. طيب كم تشتي انا برخص لك بس انت اقول لكم. هي قدر وضعنا يا اخي. ما معي اسمعنا. هذه الحاصل قدها وقدر وضعك. فهم اخوك. امير كيف الان؟ ندري انت اللي فهمت مع عمنا؟ فهم اخوك. في سبعة ألف. حاصل قدر وضعنا وضعك تاريخ الحاجه. انا اشتيها طبعا يا أميرة عمنا قال الزباين، يعني ايش خليه يروح؟ صح. انت سمعته ومره سمعته بنفسي خلاص خلاص اسمع 7000 خلاص يعني هذه بنشيلك طيب يا نفس توكل على الله طيب طب بره يا فدا الله خلاص بسرعه يا فدا لا بيفرح انا انا بيفرح لما بنشيلها يعني مش هي اه هو بده آه يعزم بيه احتمال نبيع الدرزين الدرزنين المحل المحلين المخزن المخزنين بس تدخل خائف من بس انا بكذا انا منه يا حيا بالعمال يا حيا ما شاء الله ما شاء الله له؟ ها مشينا ما شاء الله هذا العمال بلاش الله ها كم بعتوا له؟ مشينا طبعا بدله بدله؟ ايوه ها, ها ما شاء الله ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها تبي تلاقي تبيعها بهذا السعر؟ ها انت قلت الله ما احنا هذه مش بالسعر ذا الله يحفظك يا انت قلت ترجع اي زبون ما ترقع شيء بالسعر هذا 20000 كيف تبيعوا 7000 يا اخي؟ هذه قيمه الطوق ما احنا مشينا مشينا انا ما قلت لكم كذا تبيعوا تبيعوا كيف تبيعوا لي بهذا السعر؟ الله معاكم انتم مش حقين شغل انتم حقين لعب برع برع حسبي الله ونعم الوكيل فيكم برع إيجار. الاجار سمير الاجار حقا سمير والله مسامحك يا سمير كل مترين متر يا سمير مش مسامحك يا سمير زي ما مسامحك يا سمير مش مسامحك يا سمير لا انت ولا سكر ولا سعيد ولا ماجد كذا كذا سعيد سمبوسه ليجار 14 يا سمير انت عندما يقر حافة كامل ليجار يا سمير مو مية إيجار إيجار. ليجار ليجار انا بيس عفتار دول ليجار ليجار يا ضلاء جميل ليجار استغفر أت... الله سمير دولة حلوة دولة العال دائما افكارك زي افكار شر سبيل بالاخر تفشل ليش فشل ليش؟ المشروع حقه بنشتغل بنشتغل بالله تشيل هتحمل هذا الظلم اصلا انا ما اقدرش ما اتحمل الزبون لما نبيع له ب 20000 بعدين انا ما اتحملش الزبون مش حقنا احنا العمال بلا ايش داري لما الزبون قال لي قال لي يا ذا انا ظروفي وذا بعدين قلبي صغير قلبي صغير ما اقدرش اتحمل وضعته بتبيعها ب16 معقول 18 معقول لكن 7000 ألف اصلا العمالة قال لا ترقعوا الزباين، يعني بالله أرجع ارقع الزبون؟ انا معاكم من هذه الناحيه، لكن قل الحمد لله انه ما ضربناش الله، ما حد يشتري هو شغله. اصلا انا وانت ما توفقش في شغل، انت او انا. كله من تحت راسك. يا سلام. ايه ايش في؟ عبد الرحيم. ايش في عارف. عبد الرحيم؟ اكيد الشيء حقك قال. لا. طيب ايش؟ عبد الرحيم دواء عبد الرحيم. يا رب، اللهم. خذ hey. بينكم يا بين الصباح انا بقول لكم ايش حسبنا يا عبد الرحيم؟ هذه الكلمه تصدق في اللي قال حقه لا حول ولا قوه الا بالله ايش حسبنا؟ ما حسبت اللي قال ما حاسبناش حق الياء؟ حاسبنا هذا هذا نصاب نصاب اسال في ايوه نصاب وجل هذا ابو قدام بس عبد الرحيم قال له بقدبك بحاجه عمره 12 هذا سارق انا داري سارق حق القرامر حق المطلقات حق اللي يتابع كل شيء انا داري بكم بعلمك شفت هذا اللي مقلينه اللي تحت أه. كل ايوه كلنا صار زمان ايوه طلعت حاسب بس كباب هذه شتي سارق انا داري سالك لكن كيف دخل هل غيبوبه انا شاهد آه يمكن... دخل يبوبه عشان يقادكم ما انتخوا يبوبه يمكن ربي ياخذ روحه يمكن رحمه وشبابنا هلا كل شيء انا البارح شفت له دكتور غميض فا ايش تشوف بصورة قدر بصورة لا قدر لا اه أشترى؟ انا الصباح كانت تم صحي اه قلقت